سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های شما که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید همهی ویدیوهای ما در کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون بلاکچین و کریپتوکارنسی مطلع بشید صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. آدرسش رو میتونید از وبسایتمون کام ببینید. این ویدیوی 77 هست و اگر میخواین از ما حمایت کنین بهترین روش ممکن اینه که ویدیوای ما رو برای دوستاتون ارسال کنید تو سایر شبکههای اجتماعی شیر کنید. برای ما کامنت بذارید. نظرتون رو تجربه کاربریتون رو میگیرین و حتما سوالاتتون رو در کامنت ها بنویسید و ویدیوای ما رو لایک کنید. این ویدیو میخوام در خصوص روش های مالی از بلاکچین با هم صحبت کنیم روش های معروفی که به اختصار دیفای و دایفای نامیده میشه و تفاوتش رو با سیفای ببینیم روش هایی که به شما امکان میده که استیبل کوین هاتون کوین هاتون توکن هاتون و یا آز کوین هاتون رو در اختیار یک شبکه قرار بدین که بر اساس اون بتونید یا وام دریافت کنید یا در اختیار او قرار بدین بر اساس اون سود بگیرید. اگر به این موضوع علاقمند هستین پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت اینکه این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره اگر می‌خواید در مقاصد تجاری ازش استفاده کنید ریسک معامله‌گری بر عهده شماس و هیچ مسئولیتی از این محل بر عهده ما نیست. همونطور که گفتم این ویدیو 77مه و گشتن در بین این 77 ویدیو گذشته 76 ویدیوی گذشته و پیدا کردن محتوای مورد نظرتون یک مقدار کار دشوار می‌کنه. به همین خاطر ما یک ایجاد کردیم مجموعه‌ای از پلی‌لیست‌هایی که بر اساس موضوع دستبندی شده و شما میتونید ویدیو مورد نظرتونو اگر دقیق بدونید دنبال چی میخواین بگردید تو پلیلیست ها پیدا کنید پلیلیست رو میتونید لیستشو از صفحه اصلی کانال ما در یوتیوب ببینید و ویدیو مورد نظرتون رو انتخاب کنید خب بریم سر اصل مطلب تعریف دیفای سیفای و دایفای رو ارائه کنیم تأمین مالی از بورس و بانک و یه تفاوتی با هم ببینیم وام گرفتن بهره گرفتن از بلاک چین قبلا من یه ویدیویی ساخته بودم در خصوص وام گرفتن با بیت کوین اگر اون ویدیو رو هم ببینید بهتون یه دیده نسبتا خوبی میده این بالا براتون کارت میکنم سر فرصت برید اونو ببینید تاثیر دیفای بر قیمت اتریوم و پلتفرم های معتبر در خصوص دیفای میخوام بهتون معرفی کنم فقط یه نکته ای در خصوص تامین مالی از بورس و بانک بهترین روش چی بود یا میومدن IPO میکردن. یعنی Initial Public Offering عرضه اولیه سهام همین چیزی که الان توی بازار بورس تهران اتفاق میافته قسمتی از سهامش رو یه شرکتی میفروشه و بر اساس اون میاد منابع مالی جذب میکنه حالا میبره تو, تر... تو به شرکت شرکتمنتظر میکنه کار مختلف انجام میده طرای توسعه مثلا انجام میده در نظر داشته باشید که آیPOیو یه شرایط خاصی داشت یعنی شما باید یه شرکتی رو به یه یه چند سال بازدهی مناسب می‌رسیدین تا بتونید برید تو بورس بعد بورس هم خودش کلی فیلتر داره که شما اونا رو بعد پاس می‌کردین تا بتونید سهمتون ارزه عرضه کنید اما در داستان ICO بر وزن IPO آی یعنی اینشیال کوین آفرینگ عرضه اولیه سکه اصلا این داستان وجود نداره و پتانسیل فوق‌العاده فوق‌العاده عالی داره برای تامین مالی از سراسر دنیا به همین خاطر سال 2017 فکر می‌کنم با... از از اوایل 2017 تا اوایل 2018 بسیار بسیار رونق داشتیم بازار و با هم همزمان با رشد قیمت بیت کوین بسیار این بازار جذاب بود منابع مالی زیادی جمع شد و در این حال هم خب برهاد هر حال کلاهبردارم تو این زمینه زیاد هست یه مجموعه ویدیو در خصوص آیسی رو ما تهیه کردیم که فکر می کنم کامل ترین مجموعه به زبان فارسی باشه پیشنهاد می اون هم در کنار ویدیوهای دیگه ببینید چون تک... تکمیل این مباحث شما که میخواین سرمایه گذاری کنید اون پوتانسیال های خیلی خوبی داره که اگر بتونین از فرصتاش استفاده کنید چند صد برابر میشه سرمایه میتونید به قسمت ROI های مربوط به ICO ها مراجعه کنید من این بالا کاردش میکنم سر حوصله برید ببینید تفاوت ICO, IPO, ICO و کرافاندینگ و وینچر کپتال و خیلی موارد دیگه در کنار هم قرار داده شده همونطور که اشاره کردم تعریف دایفای, دیفای, سیفای می با هم ببینید. Uh, توی تصویر می‌بینید که سی uh, فای هم سنترالایز فایننس همین چیزی که بانک‌ها الان انجام میدن دی سنترالایز فایننس دی فای اصطلاحاً شناخته میشه در بازار کریپتوکارنسی و دیستریبیوتد فایننس دای فای هم روش جدیدیه که بینابین دیفای و سیفای یعنی مشکلات مربوط به دیفای رو حل کرده، نقاط قوت سیفای رو گرفته و ترکیب جدیدی از این دو رو به بازار عرضه کرده. همیشه همه این مدل ها ولد، سیستم ولد و والد دارن. بعد از مدتی تکمیل میشن و مشکلات و نواقص قبلی رو حل میکنن و خدمات جدیدی ارائه میکنن این سرویس به صورت آنگوینگ همچنان ادامه داره و انتهای براش متصور نیستیم. همونطور که در شکلای زیر می‌بینی، سنترالایز هم سیفای بین همه چی جمع شده تو اون نقطه بانک مرکزی، بانک ایکس، بانک ایگریک، بانک تجاری، بانک سرمایه گذاری همه جا متمرکز شده تو اون نقطه و توی دیسنترالایز فایننس اومده با استفاده از ظرفیت بلاکچین و دفتر کل این ظرفیت رو چندین برابر کرده و توضیح کرده و هزینه ها و کارموز های غیر اثر بخش از توی سیستم هست کرده و از ظرفیت دیجیتالی هم استفاده کرده که تونسته منابع مالی خوبی رو جذب کنه امروز که با شما صحبت می‌کنم 20 20 امسال بیشترین رشد توی حوزه دیفای داشتیم و این دیفای چه تاثیری هم رو قیمت بیت کوین داشته توضیحاییم رو قیمت اتریوم داشته جلوتر با هم خواهیم دید بحث دیفای هست همونطور که می‌بینید با این شکل شناخته میشه تفاوتش چیه؟ عملاً دایفا اومده اون تمرکزگرایی یا اون بحث هزانت یعنی یه کسی زامن این پروژه بشه و نظارت داشته باشه بر طرف این رو اومده از طریق ایجاد یه سازمان عامل مثل حالا تو این زمینه چند تا بانک اومده اولین بانکایی هم که تو این حوزه اومدن بانک های سوئیسی بودن که بر اساس حالا یه پروتکلی فاینما این تغییر از اون سازمان گرفتن و خب بانک‌های سوئیسی اول اومدن بعد از اونم بانک‌های آلمانی نوامبر 2019 بوده که میشه مثلا معادل آبان 98 و عرض شود که در نهایت هم بانک‌های آمریکایی از ژانویه 2020 اجازه نگهداری رمز ارز و داشتن و این نشون میده که بانک ها بخوان نخوام باید خودشون رو تغییر بدن با پروتکل های جدید کار بکنن یه داستان سر نو بانک ها داشتیم اگر خاطرتون باشه در ویدیو های گذشته که شکل جدیدی از بانک ها بود حالا دیگه اینا اضافه شده بر بستر بلاک چین خدمتون عرض شود که این تفاوت ها و این تغییرات باعث شده که تأمین منابع مالی سادهتر کم هزینه تر برای این استفاده کننده نهایی بشه. تفاوت هایی که می بینید به تو چهار تا دسته وریفیکشنن کاسدوده ای اکسچینج تراسته و خب کاسدوده همون بحث هزانته شما وقتی یه دانه صندوق سرمایه گذاریم پولتون رو بزاریم تو بورس تو این صندوق هایی سرمایه گذاریم میوشل فاندا همیشه یه سریشون زامن داره همیشه هم رو اون زامنه خیلی تاکید میکنه یا مثلا یه اورااق مشارکت میخوایم ببینید زامنش کیه چرا چون اگر خود عامل اشتباهی بکنه به هر دلیلی به مشکل بخوره زامنه ضمانت کرده برای بازگشت پول شما و این نظارت عالیه به شما کمک میکنه که اطمینان بیشتری داشته باشین تو حوزه بلاکچین اتفاق عجیبی افتاد تو حالا بحث دیفای که مثلا این شبکه دیفورس و لند اف .me اینا روی ERC-20 بودن که این ERC-20 خود گیره گرفتم داره قرارداد هوشمند BTC رو روی ERC-20 را رو اینداختن که مورد حک قرار گرفتن خود منابع مالی مردم از بین رفت اگر این وسط یه یک کاستودی یه زامن یه هزانتی وجود داشت قطعا ریسک سرمایه گذاری کمتر میشد و اینکه شبکه کمتر از این بدبینی صدمه میخورد خب همونطور که می تفاوت اینها رو در گروه های مختلف گفته ویکیشن تو دیفای نمیخواد عرض شود که اکسچنجش به صورت دی و اه, هیچ, هیچ هزانت و ضمانت و نظارتی بر دیفای نیست ولی رو دافای نه تنها وریفیکیشن انجام میشه حتی چند سازمان هم نظارت دارن و ضمانت میکنن به صورت سنترال دیسنترالایز میشه مدل جدید از ارائه خدمات بر واسطه بلاکچین و اینکه قابلیت میانه بسیار بالایی داره این پوست اندازی دیفای به دایفای و همگی از مبدع سیفای کمک کرده تا منابع مالی در بازار بلاکچین خیلی قشنگتر و زیباتر با تعریف و الگوی جدید ارائه بشه همونطور که می‌بینید بیشترین داستان و ما یعنی بیشترین تأمین مالی رو روی اتریوم داریم به خاطر اینکه حالا بغیرد از لایتینینگ بقیه این بس بسترهای تامین مالی روی اتریوم هست وقتی که این تأمین بسترها اومدن گوتن ما وام میدیم ما مثلا سود میدیم و شما بیایید مثلا این کوین هاتون رو اکثرا رو بلاکچین اتریوم بر اساس توکن های اسمارت کانترکتی ای که ایجاد می کنند به وجود میاد این کمک کرده که تقاضا برای اتریوم و خرید اون توکن ها بر واسط این و ایجاد توکن ها بر واسط اتریوم بیشتر بشه و در نهایت همگی جملگی تاثیر بزنن رو رشد قیمت اتریوم اتفاقی که سال 2017 از ICO ها به صورت مستقیم روی اتریوم افتاد و رشد قیمتی داشت تا 1200 دلار الان که با هم صحبت میکنیم حدود 400 دلار خب همونطور که می بینید رو پیمنت ای کی فرا سی استیبل کوین لنینگ پر پردیکشن مارکت مارکت پلیس اینوستینگ و خیلی حوزه های دیگه که پلتفرم هایی که روی این حوزه ها دارن کار میکنن اصلا میشه شما توی این می میتونید می سفر رو پاس کنید سر حوصله حالا یا یادداشتشیکن اسکرینین بگیرید و بعدا برید سراغ این وب سایت ها چیزای جالبی در هر کدوم از این شما میتونید بر بخورید که روش جدیدی است. تامین مالی رو داره مطرح میکنه خب البته تو همه اینا میدونید که رتبه اول اکوسیستم برای میکر دی ای او هست که از وضعیت بدی به وسیقه برای ایجاد اولین اس بی غیر متمرکزش استفاده کرد که حالا اون دای دی ای آی, ای, ای, ای اون اولین توکن اس بی غیر متمرکزی که این میکر ازش بهره گرفته خب پلتفرم های معتبر ما تا اینجا پس دیدیم که اصلا دی فای سی فای و دایفای چه تفاوتی هایی با هم دارن چه کاربردهایی دارن کجا استفاده میشن تأثیر قیمت بیشتری رو بر روی اتریوم دیدیم حالا در این حوزه هم میخوایم بیایم ببینیم که تو چه پلتفرم ما میتونیم از امکانات بیشتری استفاده. کن. من لینک ها رو اینجا گذاشتم توی پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب هم به اشتراک میذارم که شما بتونید ازش استفاده کنید. اما اینو بهتون بگم همین دیفای پلتفرم یا دایفای پلتفرم رو شما اگه توی اینترنت گوگل کنید به شما الامماشاال اطلاعات مناسبی رو میده قطعا به زبان انگلیسی بعد ازش استفاده بکنید منان به فارسیش خیلی محدود هست و شما میتونید در این حوزه، حالا اطلاعات بیشتری هم کسب بکنید اما من این لینک ها را هم میذارم به این خاطر که معلوم نیست شما در چه زمانی دارین این ویدیو رو میبینید بهتون کمک بکنم که آخرین تغییرات چون این سایت ها آپدیت میشه اونجا مشاهده کنید اگر موافق هستین بریم سراغ وبسایت خب همونطور که میبینید دیفای لندینگ اینجا به شما یک سری پلتفرم ها یه مختلف معرفی کرده رو هر کدوم که کلیک بکنید به شما کمک میکنه که وارد اطلاعات دیگه بشین میبینه که تو هر حوزه هم اومده یه سری پلتفرم معرفی کرده رو حوزه اکسچنج انشورانس kyc identity payment همه اینها این امکان به شما میده و حتی کوین ها که منابع مالیتون رو به این طریق رو همین پلتفرما سرمایه گذاری کنید رو حوزه استیبل کو من یه ویدیو خیلی وقت پیش ساختم پیشنهاد اون رو هستما ببینید این بالا براتون کارد میکنم چون مفهوم استیبل کو برای کسی که داره توی این بازار کار میکنه و معامله گری میکنه یا حتی سرمایه گذاری بلند, بلند مدت داره انجام میده بسیار بسیار حیاتی هست و اینکه حداقلش اینه که اگر داری معامله میکن حداقل کارمزد و پرداخت از این اکسچنج و خود بتونی یه جای بکنی. خب این همونطور که گفتم تو این سایت میتونه اطلاعات بسیار زیادی رو استفاده کنید و اینکه دیفای ریت ها رو میتونید حالا مقایسه بکنید ببینید هر کدوم از اینا چه تفاوتی سبل کوین غیر متمرزی میکر که بهتون گفتم 0.55 درصد و روی این پلتفرم ها قیمت یعنی بازه سی روزه گذشته و امروزشو داره به شما نمایش میده یو هست که جزء سبل کوین ها 0.57 و این تو،, تو حوزه چی بود؟ لنندing بود تو باروینگ یعنی قرض گرفتن به صورت این عدد ها تغییر میکنه پیشنهاد کنم در خصوص این موضوع وقت بیشتری بذارید این حال رو بتونید با هم مقایسه کنید. مورد بعدی وبسایت دیفای پلاس هست این وبسایت بسیار بسیار خوبی تو حوزه های مختلفی که همینجا می بینید دسته بندی کرده لنندing تریدینگ و همینطور اسکرول کنیم پای پments والت این interface و infoرا و آنلیو، education و همینطور که بریم پایین اطلاعات دیگه ای رو میبینید هر کدوم از این پلتفرم ها رو اومده جلویش یه توضیح کوتاهی در خصوصش داده مثلا همین bzx decentralized protocol that enable lending and borrowing for margin trading توضیح داده که تو چه حوزه‌ای هست و اینکه شما رو هر کدوم از اینا کلیک کنید وارد و سایت مربوطه میشین و اطلاعات بیشتری رو میتونید کسب کنید ببینید این داستان خیلی خیلی گسترده است یه همون میکر که من بهتون گفتم centralized stablecoin کوین stable uh, whose value is pegged to usd and backed in eth or bat bitcoin market journal در یه دستبندی انجام داده در خصوص 10 پلتفرم برتر uh, همین دیفای در سال 2020 همونطور که می‌بینید اینجا میکر که خب معروفترینش هست اومده گفته بر اساس اتریوم هست و سرویسی که میده و توتال والیویی که داره و uh, رتبه‌ای که از نظر این ا دست به دست آورده مشخص کرد پلتفرم گفت مثلا سال 2018 به وجود اومده اسکرول کنیم یه توضیح هم در خصوص این دیسکریپشن در خصوص میکر گذاشته همون تو که اسکرول کنیم بیای پایین ببینیم میکر آی دی ایکس کامپاند ای تی و او ایکس همینطور بقیه موارد این 10 تای برتر شات راحتی شما رو بتونه هدایت بکنه به سمت اینکه یه موتور بازه بررسیتون رو متمرکزتر بکنید تا بتونید به نتیجه نهایی برسید اینها پلتفرم هست که به شما کمک میکنه که در نهایت منابع مالیتون رو به بهترین روش سرمایه گذاری کنید یا اینکه بتونید بر اساس اونها وام دریافت کنید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین ما رو لایک کنید همونطور که گفتم با اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی از ما حمایت معنوی می‌کنید و ضمننا اگر بخواین میتونید از لینک ذرین پال و آدرس کیف پول اتریوم هم به عنوان روش دیگه برای حمایت از ما استفاده کنید. اگر به موضوع کریپتوکارنسی و بلاکچین علاقمند هستی و بحث معامله گری و سرمایهگذاری در این حوزه رو دنبال می‌کنید و تا الان عضو کانال ما نشدی همین الان روی این لوگو بزن، دکمه سابسکرایب عضو ما بشو زنگولرم بزن تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به لحظه به اشتراک میذایم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطع بشیم. دو تا ویدیو مرتبط با موضوع براتون اینجا کارت میکنم و امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه حمایت منهوی از ما رو فراموش نکنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهتا.